На початку судового засідання адвокат обвинуваченого Володимир Балюта разом із піззахисним вимагали заборонити відеозйомку. «Ніхто не може вилежити цей ефір без його згадування. Мені все. Так, я не згадував відвідання ефіру». Суддя Орженікінзівського районного суду Віталій Макаров працювати журналістам Суспільного дозволив. Прокурорка Наталя Красуля передала суду письмові докази, які є у матеріалах справи. Нагадаємо, 29 серпня 2021 року на острові Хортиця чоловік 1972 року народження перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів. Родину Покровських, чоловіка, дружину та їхню п'ятирічну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Адвокату винуваченого Володимир Балюта виказав суду зауваження стосовно частини наданих доказів заданезвізна, що у дівчатку не була тіста головного мозку. Мені відомо, що у дівчинки Оляни була кіста головного мозку, і у неї були медичні документи. І коли її доправили до обласної дитячої клінічної лікарні швидкою, то їй не надали медичну допомогу тільки через те, що у неї були проблеми з головним мозком. Тому хочу звернути увагу на неприпустимість висновку судово-медичної експертизи тіла. Оскільки порушені статті 160 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий і прокурор не звертались із відповідним клопотанням до слідчого судді щодо тимчасових слідчих дій задля Документів і речей, а саме медичних документів, хворої та амбулаторної картки була дійсно кіста. Так, дійсно була кіста. Вона гальмувала нам розвиток дитини, але ні на що вона не впливала. Коли донька була маленькою, то трохи пізніше почала розмовляти, ходити. Але життю це не заважало. У нас є всі необхідні документи, тому можемо їх надати. Несподівано стало, що обвинувачений та його захисник дають критичну оцінку деяким доказам, проте на досудовому розслідуванні вони не заявляли будь-яких клопотань або скарг. Позиція змінилася кардинально. Що на це впливає, не розуміємо, однак на сьогодні обвинувачений не визнає свою вину повністю, вчиняє дії на затягування процесу спрямовані. Далі подивимось, далі на стадії допиту потерпілих, свідків обвинуваченого. Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта та обвинувачений Євген Матюх по завершенню судового засідання відмовилися від коментарів суспільному. Всі питання до адвоката. Що він не скаже, так я буду делать. Я можу сказати, скажіть, будь ласка, будете коментувати сьогоднішнє засідання з ним засідання. Ні. Ми нічого не тому не стоїмо. Дякую. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться в Орджонікизівському районному суді Запоріжжя 26 січня. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.